آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فیسٹ آف دی ینگ یہ ایک شارٹ ہارر مووی ہے مووی کی شروعات میں ہمیں ایک چھوٹی بچی اس کی بہن اور اس کی ماں کو دکھایا جاتا ہے اس بچی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی کتاب پڑھنے سے وہاں بیٹی اس کی بہن کو کوئی پکارتا ہے لیکن وہاں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اس کی چھوٹی بیٹی کا نام ایلس تھا وہ جنگل کی طرف جاتی ہے اور اس کی ماں مینا کو کہتی ہے کہ اسے جاؤ ڈھونڈنے کے لیے پھر مینا اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہے پھر ہم وائٹ سائے کو مینا کے پیچھے دیکھتے ہیں پھر وہ ایلس کو دیکھتی ہے وہ ایک کونم میں بیٹھی تھی اداسی میں پھر مینا اس کے پاس جا کر وہ کتاب دیتی ہے اور ایلس بغل میں ایک فیری ہاؤس اسپورٹ کرتی ہے جو اس نے اور اس کے فادر نے مل کے بنایا تھا ہم اپنے فادر کے بغیر بھی فیری ہاؤس ڈھونڈ سکتے ہیں پھر ایلس مینا کو وہ بک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں رولز بتا دیتی ہوں فہریز کو ڈھونڈنے کی رول نمبر ایک فہریز کو آرام سے ڈھونڈنا چاہیے رول نمبر دو فہریز کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے اگر ہم ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں کھا لیں گی یہ بتاتے ہوئے جب دونوں چلنے لگتے ہیں تو مینا وہ بک پڑھتی ہے اس بک میں دیکھتی ہے کہ کیسے فہریز بچوں کو کھاتے ہیں اور پھر ایلس کو کہتی ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں تمہیں یہ بک نہیں پڑھنی چاہیے پھر جب دونوں جانے لگتے ہیں تو ایلس کے شوز کھل جاتے ہیں اور ایلس پیچھے رہ جاتی ہے اور مینا آگے چلنے لگتی ہے پھر مینا اپنے فادر کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر مینا ایک فیری کو دیکھتی ہے اور اپنے فادر کی طرف پھر دیکھتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے فادر کے آئس وائٹ ہونے لگے تھے اور ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے جب وہ آنکھیں کھولتی تو سامنے اپنے ایک فیری کو دیکھتی ہے اور فیری اسے اپنی طرف بلاتی ہے وہ اسے کلے لگا لیتی ہے مینا پھر مینا ریلائز کرتی ہے کہ جیسے وہ اچھا فیل کرنے لگی تھی پھر مینا کو ایلس کی آواز سنائی دیتی جو کہ اسے ڈھونڈ رہی تھی پھر مینا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک فیری اسے ہاتھ میں کاٹ رہی ہے پھر وہ چلانے لگتی ہے اور جب وہ نیچے دیکھتی ہے کہ اور بھی بچوں کے شوز پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ فیریز نے بہت سارے بچوں کو مار کے کھایا ہوا ہے پھر مینا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اس کے سامنے ایک جادوئی دیوار آتی ہے اور وہ پیچھے گر جاتی ہے اور نیچے وہ بہت سارے مشروم دیکھتی ہے پھر دوسری طرف ایلس پی ان مشروب میں آنے کی کوشش کرتی ہے پھر جب مینا کو وہ فیری پکڑ لیتی ہے تو مینا اسے ہاتھ میں کار دیتی ہے اور اپنا جان چھوڑا کے وہیں سے بھاگنے لگتی ہے وہ ایلس کو اس مشروم کے سرکل میں آنے سے پہلے مینا اسے بچا لیتی ہے پھر دونوں باہر گر جاتے ہیں سرکل سے اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ فیری دونوں کو پلا رہی تھی پھر وہ دونوں اس جنگل سے بھاگ جاتی ہیں اسی طرح یہ مووی اینڈ ہوتی ہے اگر آج آپ کو یہ میری ایکسپلینیشن اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آ سکوں تھینک یو فار واچنگ